تو دفتر خاطرات منو ندیدی؟ همونی که جلش صفید بود؟ آره بکنم افتاده باشه تو گودال گودال؟ کدوم گودال؟ وای خدای من این چیه؟ این یه گوداله دیگه خب اینوشی که میتونم ببینم میخوام بدونم اینجا چی کار میکنه؟ خب من امروز صبح پیدار شدم و دیدم یه ای اینجاست خب در مورد چی کردی؟ یه قالیو انداختم روش خب الان کوش افتاده تو گودال. تام، حیوان خونگیمون کو تام، پرسیدم حیوان خونگیمون کو. رفته تو تختش؟ خوبه گفتی تختش کجاست؟ تو گردان توف توش، اصلا این چقدر عمق داره؟ خب، الان نگه تو تام، اصلا سردر میاری این چیه؟ این میتونه یه دریچه به جهنم باشه یا تام تام تام چه خبر رفتم یکم شیرینی آورده تام میشه یکم جدی باشی؟ اون دیگه چی بود؟ مخلوق گودال از کجا اومده بود؟ درسته از تو گودال ببینم تو چطور میتونی بی خیال باشی ؟ راستش من بیشتر نگران اون پرنده خش می کدوم پرنده خش به کانال خوش امارید.